طلب الحزب الحاكم في كوريا الشماليه من جميع المسؤولين بالاستعداد للتعبئه وحتى للحرب عقب تدهور العلاقات بين روسيا والدول الغربيه على خلفيه العمليه العسكريه في اوكرانيا. هذا الخبر تداولته كافه وسائل الاعلام ولكن هناك امر عظيم تم تسريبه من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس كوريا الشماليه كيم. والذي إذا ما وقع ستكون البداية الرسمية لأكبر الأحداث في التاريخ الحديث أكد مسؤول سري من مقاطعة شمال بيونغان الشمالية الغربية لإذاعة آسيا الحرة أنه تم وضع الجيش والأسلحة في حالة الحرب فيما ذكر مصدر آخر أن اللجنة الحزبية الإقليمية طلبت بأن يكون الجميع جاهزين للتعبئة في جميع الأوقات وقد تلقوا الأمر المباشر للاستعداد للحرب في أي وقت وتحت أي ظرف واختتمت الرسالة التي أرسلت للجيش بقول الأيام التي كانت فيها الولايات تهيمن قد ولت قد تكون هذه الجملة تعني الكثير للسياسيين ولكن الأمر المفاجئ الذي ينتظره العالم ليس فيما ذكرناه سابقا بل هو أمر عظيم سنكشفه لكم بالتفصيل اكد تسريب على لسان احد المسؤولين ان كيم رئيس كوريا الشماليه ابلغ خطته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باطلاق صاروخ هاوسونغ 17 وهو صاروخ بالستي عابر للقارات والامر الخطير انه مزود برؤوس نوويه يعرف في الوسط العسكري باسم الصاروخ العملاق او الصاروخ المرعب بالرغم من ان كوريا الشماليه قد قررت وقف التجارب على الاسلحه البعيده المدى والاسلحه النوويه الا انها قررت استخدام صاروخها المرعب هاو سونغ بسبب توقف المحادثات مع الجانب الامريكي واستمرار فرض العقوبات عليها والأمر المفزع للغرب وعلى رأسهم أمريكا أن كوريا الشمالية اختبرت ثلاث مرات صواريخ بالستية، إلا أن صاروخ هاوسونغ 17 قادرا على بلوغ الولايات المتحدة مما يعني أن هناك ضربة استباقية إما لأمريكا وإما لكوريا الجنوبية إلا أننا بمنظور سياسي نستبعد كثيرا توجيه كوريا ضربة لأمريكا مما يعني أن الحرب مع كوريا الجنوبية باتت على الأبواب بعد تسريب هذا الخبر أرسلت واشنطن وسيول أول تحذيراً واضحاً شديد اللهجة إلى زعماء كوريا الشمالية يوصيها بعدم المضي قدماً في مخططاتها مما قد ينشب عنها حرباً نووية وبحسب الباحث في المعهد الكوري للوحدة الوطنية هونغ مين أكد أن العملية ستكون في الخامس عشر من إبريل القادم ولكنها ستكون ضمن إطار التجارب فقط وفق ما صرح فيه ولكن كيم زعيم كوريا الشمالية وضع العالم أجمع في حالة تأهب، فهل سيفعلها الرئيس الكوري الذي عرف بالجنون أم ستندرج ضمن التجارب لا أكثر لا يفصلنا عن هذه الحقيقة سوى أقل من ثلاثين يوما أي ضمن رمضان القادم وفي هذا السياق نقلت الوكالة عن مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته أكد فيه قائلا على الرغم من أننا لا نستطيع أن نقول بشكل قاطع متى ستتم عملية الإطلاق إلا أننا سنراقب عن كثب هذا الأمر في الشهر القادم وذلك وفقا للظروف الجوية والمتغيرات الأخرى تأتي هذه الخطوة الخطيرة بعد حلف التعاهد بين روسيا وكوريا الشمالية الذي يقضي اندماج البلدين في النسق الهجومي والدفاعي كل منهما عن بعضهما البعض إلا أن كوريا الجنوبية علمت أن احتمال الضربة قد يكون أعلى على أراضيها لذلك هي تفكر الآن وبجدية للقيام بضربة استباقية وما زاد في الأمر تعقيدا وتوترا هو موقف رئيس كوريا الجنوبية الجديد الذي يقوم على استراتيجية مختلفة تماما عن تلك المطبقة حاليا تجاه كوريا الشمالية أن كوريا الجنوبية ستدخل بحرب مع كوريا الشمالية وذلك للدفاع عن أرضها من تهديدات كيم وذكر قائلا أن الحكومة المنتهية ولايتها تطوعت للعب دور الوسيط بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لكنه في النهاية تم التخلي عنها ومن الطرفين أجرت بيونغيانغ منذ بداية العام الحالي وإلى الآن تسعة عمليات لإطلاق صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت وبمدى متوسط كان آخرها قبل عشرة أيام من تاريخ هذا التقرير ادعت فيه أنه صاروخ لقمر صناعي إلا أن سيول كشفت أنه صاروخا بالستيا مقنعا فانفجر رئيسها الجديد البالغ من العمر 61 عاما وقال إن كيم جونج أون بحاجة لأن يضبط من جديد وإذا سمحت لي الفرصة فسوف ألقنه درسا في التهذيب إن العمليات التي تقوم بها كوريا الشمالية مع تصريحات كوريا الجنوبية تؤكد بدون شك أن الأمر خرج عن نطاق السيطرة وبات التصادم وشيك فخلال الحملة التي قام بها رئيس كوريا الجنوبية وصف فيها كيم رئيس كوريا الشمالية بالفتى الوقح ووعد بعد توليه السلطة بأنه سوف يقوم بتهذيبه إن هذه الأحداث تدلنا وبدون شك أن بعد دخول روسيا لأوكرانيا أخذت كوريا الشمالية الضوء الأخضر لغزو كوريا الجنوبية بينما ستتحرك الصين قريبا لضم تايوان الأمر الذي سيسبب الحرب العالمية الثالثة وبدون أدنى شك وعلى هذه الأحداث صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكي جون كيربي بأن عمليتي الإطلاق التي أجرتهما كوريا الشمالية في أواخر فبراير وأوائل مارس تنطويان على نظام صاروخي بالستي عابر للقارات والذي تم الكشف عنه في الأصل خلال موكب استعراضي لحزب العمال الكوري في العاشر من أكتوبر عام 2020 وأوضح أن الغرض من الإطلاق هو الإختبار وتقييم الأداء قبل استخدامه بشكل كامل في المستقبل القريب وستقوم كوريا الشمالية بالتمويه على أنه قمر صناعي قبل عملية تنفيذ الإطلاق الأمر الذي قد يجلب كوارثاً للبشرية واعتبرت وزارة الدفاع الأمريكي بأن هذه الاختبارات هي تصعيد خطير وسيفرض على بيونجيانغ المزيد من العقوبات الجديدة في نهاية شهر مارس ما يؤكد هذا الخبر أن وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية قالت أن زعيمها كيم أكد قبل أيام أن بلاده ستطلق في السنوات المقبلة عددا من الأقمار الصناعية للاستطلاع بهدف تقديم معلومات آنية عن الأعمال العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وهي خطوة تسبق الضربة العسكرية التي تخطط لها كل من الصين وروسيا وبتنفيذ كوري بالرغم من نفي الوكالة لهذا الأمر وأن الهدف من هذه الأقمار هو رصد التحركات العسكرية للقوات الأمريكية والقوات التابعة لها في كوريا الجنوبية واليابان والمحيط الهادي وفي الختام وفقا لهذه الأنباء قد يكون الأمر الذي تنوي كوريا الشمالية فعله خلال رمضان القادم ستحمل الكثير من الأحداث التي ستغير معها شكل العالم الجيوسياسي وللأبد نسأل الله السلامة لنا وللجميع ودمتم بألف خير